Dacian Ciolo trage un semnal de alarm după gafa premierului Dencil, am făcut-o eu în trecut, i-regret sincer. Fostul premier Dacian Ciolo subliniere spune, cu ocazia zilei internaționale de consubliniere pieentizarea autismului, ce mai folosim cel puțin inspirat expresii cu subliniere i despre autism, afirmând ce subliniere el a făcut-o în trecut subliniere i regret subliniere -i ce este nevoie să ne educăm mai bine. El mai spune ce persoanele cu afecțiuni din spectrul autist ar trebui să se bazeze pe servicii sociale și de recuperare puternice, nu pe alocații mizere. Azi e ziua internaională de contientizare a autismului. Încum folosim cel puin neinspirat expresii cu despre autism. Am făcut-o eu în trecut ire regret sincer. Avem nevoie să ne educăm mai bine. Dincolo de contientizare, lucru pe care ungurile o fac de mai bine de 10 ani tiu ce persoanele cu afecțiuni din spectrul autist din România au nevoie de servicii de abilitare și recuperare ajutorul lor ar trebui să se bazeze pe servicii sociale si de recuperare puternice, nu pe alocai mizere. Dar important mi se pare să nu uitmă de ei și să ni amintim doar cu ocazia unor zile speciale. Eu ce dintre ei pot evolua în bine dacă sunt ajuta Un exemplu de i, prietenul meu Mugur Pop de la Cluj care folosește terapia cu animale, în cazul lui, cai, pentru a ajuta copiii cu acest tip de afecțiuni. Cu rezultate bune. Bravo tuturor celor care se implic, scrie fostul premier, pe Facebook. Amintim ce în luna februarie premierul Viorica Dencile a ajuns în centrul unui scandal, după ce a catalogat pe europarlamentarii care dezinformează e drept autistul Liniere t.